السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على شارع شهاب الرئيسي في المهندسين شقة مساحتها مئة وستين متر شقة هنخش من باب الشقة الأول ده هنا عندنا الباب دي الطرقة عندنا أول حاجة بتقابلني هنا الريسبشن شقة في عمارة ومدخل اتنين أسانسير الشقه بالفرش والتكييفات زي ما هي وميزه الشقه ان هي بحري ومش مجروحه وعلى الشارع والشقه كلها نوره والشمس داخلها احنا كده معانا الفيو على الشارع دي مساحه الريسبشن هقول لكم السعر في نهايه الفيديو السعر بتاعها نقطه جدا بصراحه مقارنه بالاسعار اللي موجوده في شهاب مع المساحه دي ده كده معانا الريسبشن كله بعد كده عندنا اوضه معموله ليفنج هنا وبرضك تنفع غرفه كامله ميزه إن الشقه كلها نوره وفيها ادوار مش اخر دور رجعنا هنا للطرقة عندنا حمام الضيوف جنبه هنا المطبخ الشقة ليها حصة في الأرض العمارة حوالي فيها ستاشر دور هي في الدور الأربعتاشر وميزة ان هي مش مجروحة الدور كله شقتين أول حاجة هنا بقى بتقابلنا جوه في الطرقة الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف عندنا هنا الغرفة الثانية بعد كده عندنا هنا الغرفه الرئيسيه هنا معمول سقف جيبسون بورد ومعمول فيه سبوتات الارضيه هنا باركيه ميزه الشقه من ورا مش مجروحه خالص بالنسبة للسعر بتاعها سعرها مليون و800 اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك ولو انت اول مرة تتفرج معنا على الفيديو وعلى القناة تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع كل جديد معنا يا شير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد من العروض والحاجات اللي احنا بنقدمها اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم انتظروا مننا جولات جديده هتتعمل في في في المناطق اللي احنا عارضين فيها وانتظروا مننا فيديوهات برده جديده عن حلقات عقاريه اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته